Як дізнатися щомісячний платіж банку «Пумп» по кредиту? Як не попасти в штрафні санкції від банку? Як дізнатися залж по позиці? Обов'язковий кредитний платіж «Пумп». Щоб дізнатися залишок забороненості, ви можете зайти в мобільний додаток чи пумп онлайн та подивитись відповідну інформацію по кредитній карті чи обрати необхідну позику. Крім цього, ви можете набрати номер 297-290. Будьте готові повідомити своє прізвище, ім'я по-батькові, кодове слово та номер кредитного договору. Інформацію по кредиту також можна дізнатися у відділенні банку. Візьміть з собою паспорт та код. Напевно, найбільш зручно – це подивитися свій кредитний договор, а саме графік погашення позики, який зазвичай вказується у додатках.